Як правильно фарбувати імітацію бруса, яка буде використовуватись на фасаді? Е, хі -хі! Ні, а я вам це не скажу.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 Даже один раз мене запрошували за що їм велика дяка а потім не, не хотіли більше запрошувати я в рідний, мабуть ось але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 Треба через руки, тобто треба передати навик. Саму технологію матеріали, так, ви можете подивитися в Ютубі, є ролики. Наприклад, там Тон масла. Він дуже добре імітує різні матеріали, просто дуже добре. Ось. Але це, це все ж таки питання не до інженера, а до тих, хто робить фасади.